Tervetuloa kaikille tähän tiistai-iltapäivän Lumatikka-webinaariin. nimi on Susanna Toikka ja toimin Lumatikka-ohjelman projektisuunnittelijana. Ennen kuin esittelen tämän kerran puhujamme, niin huomaattaisin, että tämä webinaari tallennetaan ja tallenne tästä tulee Lumatikan YouTube-kanavalle. Tämä tiedoksenne, että voitte päättää, haluatteko pitää esimerkiksi videokuvaa päällä. Mutta seuraavan puolentoista tunnin aikana aiheena meillä on ongelmanratkaisutaito ja ongelmanratkaisun opettaminen. Meillä puhujana on pitkän linjan matematiikan tutkija ja ongelmanratkaisun asiantuntija professori Markku Hannula Helsingin yliopistosta. Hei. Ongelmanratkaisu usein saa ihmiset vähän monenlaiselle vaihtelevalle fiilikselle ja joillekin se on se on sellainen, että ei, ei siihen oikein pä, pä, saada otetta. Äh, kysyisin tota läsnäolijoilta nyt sellaista, että mitä luokkaasteita te odotatte, eli missä, missä te olette? Laittakaa vaikka chattiin, että missä asteella te odotatte. Äh, äh, niin kirjoitakaa, onko tiedet minkälaista? Minkälaista? Tota, ryhmää mulla on, vähän niin voi sitten miettiä sen mukaan sisältöjen käsittelyyn. Ja kun tämä ryhmä ei ole tämän isompi, niin mä ihan mielelläni otan kysymyksiä esityksen aikana. Eli käyttäkää sitä chat-kanavaa reippaasti ja laittakaa sinne kysymyksiä. Niin silloin kun tulee sopiva väli aina tässä esityksessä, mä palaan niihin kysymyksiin ja otan ne sieltä. Se on se on toiminut meidän etäluennollakin hirveän hyvin, kun ihmiset on aktiivisia. Ja eli tässä on luennos kolme osioa. Ää, ensin mä puhutaan vähän siitä, että miten määritellään ongelmapolma, eli pähkinä ja minkälaisia niitä on luonteeltaan vähän. Että minkä, minkälaiset tehtävät on, on ongelmia tai, tai pähkinöitä. Sitten puhun ää, ongelmanratkaisun erilaisista vaiheista käyttäen Polian klassista mallia. Mä keskustelen kyllä siitä vähän niin kuin näitä modernimpien malleja tai sen kehittyneimpien muotojen mukaan, mutta mä oon jaotellut sen esityksen näiden neljän vaiheen mukaan, mitä Polia esittelee. Ja sitten lopuksi mä puhun siitä, että miten ongelmanratkaisua opetetaan. Ja tämä ennakkokysely. Ja tota, olin ensinänsä kauhean yllättynyt, kun tämä on ongelmanratkaisukäsittelevä webinaari, niin tietenkin osallistujat on niitä, jotka pitää ongelmanratkaisun opettamista tärkeänä osana. Siitä huolimatta tämä, että miten niitä ongelmia, ongelmatehtäviä käsitellään, niin vaihtelee, että siellä oli kakkosesta lähtien eli tarkoittaa, että ollaan eri mieltä, että ei ole yleensä joka viikko ja sitten neloseen asti, että ehdottomasti joka viikko on ongelmatehtäviä. Siinä on selvästi hajonta ja varmaan se riippuu siitä, että, siitäkin, että millä, millä, minkä ikäisille oppilaille opettaa, niin ehkä vähän vaikuttaa siitä. Monet oli sitä mieltä, että ongelmanratkaisua on vaikea opettaa ja tämä oli mulle hyvä huomata, että ongelmanratkaisua käytetään sisältöjen opettamiseen eikä niin erillisenä juttuna. Sen suhteen, miten ongelmanratkaisu vaatii aikaa, niin jakauma oli vähän sellainen, niin kuin keskivaiheella, että siellä oli osa sitä mieltä, että ei nyt oikeastaan osata, että no, kyysi nyt aika paljon aikaa. Enemmän näytti konsensusta olevan siitä, että hyviä ongelmatehtäviä on, on kohtalaisen vaikea löytää, ja materiaaleissa ei ole riittävästi ongelmatehtäviä. Eriyttämiskeinona ongelmanratkaisua ei juurikaan käytetä, jos, mutta jonkun verran. Ja ongelmatehtäviä annetaan sitten, tavallaan tämäkin on eriyttämistä, eli eriyttämistä ylöspäin, äh, ongelmatehtäviä annetaan nopeammin eteneville, mutta ehkä siis toisen tyyppisenä eriyttämisenä ei, ei sitten. Eli siinä on vaihtoehtoja sitten myöskin eriyttämisen keinoin, niin mä puhun siitä pikkasen, tajusin just, että mä en sitä millekään kalvolle kirjoittanut, mutta tuun puhumaan siitä. Eli... Puhutaan nyt ensimmäisestä siitä, että miten määritellään ongelmatehtävä. Puhun vähän yhden oivalluksen ongelmista ja sitten vertaan sitä useavaan oivalluksen ongelmiin. Puhun selkeistä versus sotkuisista ongelmista. Tyypillinen määritelmä ongelmatehtävälle on, on sen tyyppinen, että, että se on siitä, että mikä aikaisempi kokemus ongelmanratkaisijalla. Se on niin jokaiselle subjektiivista se, että onko joku ongelmatehtävä vai ei. Ja tehtävä on tietylle ratkaisijalle ongelmatehtävä, mikäli se edellyttää aikaisemman tiedon yhdistelemällä tavalla, joka on hänelle uusi. Mutta jos ratkaisija välittömästi tunnistaa, miten tehtävä suoritetaan, puhe on kyse rutiinitehtävästä. Eli siis hyvin vaikeakin tehtävä voi olla rutiinitehtävä, jos sen ratkaisumenetelmä on jo ennestään tuttu. Ongelmatehtävä tehtävä vaatii siis jonkinlaista luovaa komponenttia aina. Ja ongelmanratkaisu on oikeastaan niin kuin ihmiselle aika luontainen tapa toimia. Niin kulttuurisena olentona ihminen on on kehittänyt monenlaisia ratkaisuja arjen ongelmia. Tässä on nyt tämä yksi suomalaiskansalainen perinneongelma, että miten tehdään talosta tiivis ja, tiivis ja kestävä. Ja erilaisia hirsisalvoksia on sukupolvet ö, tuottanut. Eli, eli eri puolella Suomea on kehitetty erilaisia ratkaisuja siihen, että miten tämä nurkkasalvos tehdään niin, että se on tiivis ja kestävä. Ja toisaalta lapsi ö, etsii ympäristöstään aina kaiken näköisiä ongelmia, hän, joilla hän haastaa itseään ja saa tyydytystä osatessaan ratkaista sen. Että erilaisia niin kuin rakennusleikkejä ää, harrastetaan paljon, ja nehän on luonteeltaan ongelmanratkaisua. Eli tällä mä haluan korostaa sitä, että se matemaattinen ongelmanratkaisu ei välttämättä ole aina sellaista, että tehdään, työskennellään lukujen tai geometristen piirrosten kanssa, vaan ne voi olla hyvinkin arkilähtöisiä. Ja myöhään tulleille, kun tähän on tullut kesken kaiken ihmisiä webinaariin, niin muistutan teitäkin siitä, että jos teille tulee esityksen aikana mitään kysymyksiä, laittakaa chattikanavalle kanavalle viestin, niin mä poimin sieltä aina, aina välillä ja keskustelen niistä aiheista, mitä sieltä nousee ja vastailen kysymyksiin. Ja toinen, että mielellään kuulisin vähän teidän opetustausta, eli millä luokkaasteella tai millä asteella opetatte ja kuinka paljon teillä on kokemusta, Et laittakaa sinne vaan millä asteella ja kuinka monta vuotta, niin vähän näen, että minkälaista väkeä tässä osallistumassa. Oli kaksi ennakkotehtävää siellä kyselyssä. Ja ei ole nyt sitten ongelma tai hankalaa, eikä vahingoksi, jos ette sattunut tekemään niitä. Ensimmäinen ongelma oli tämä yhdeksän pistettä kolmella viivalla, eli miten voit yhdistää ruudukossa olevat, kolme kertaa kolme ruudukossa olevat yhdeksän pistettä neljällä suoralla viivalla nostamatta välillä kynää paperista. Toinen oli kuuden tulitikun kolmiota, eli miten saa tehtyä kuudella tulitikolla neljä kolmiota, joiden pi sivujen pituus on tikun mittainen tasasivuista sillä tavalla. Ää, mä kerron näihin ensin ratkaisut ja sitten vähän katsotaan, että mitä teillä oli. Eli ensimmäinen oli <köhö> tämä yhdeksän pistettä, ja tavallaan tämä laatikon ulkopuolella ajattelua vaativa te tehtävä, eli monet törmää siihen ongelmaan, että ne piirtää viivoja, jotka pysyvät tämän, tämän niin kuin yhdeksän pisteen määrittelemän laatikon sisäpuolella ja oikea ratkaisu kuitenkin edellyttää sitä, että mennään vähän ulommassa. Sen takia mä olen lisännyt sinne noin kaksi okran väristä pallukkaa, jotka tavallaan toimii vihjeenä. Eli jos et osannut ratkaista sitä aikaisemmin, niin auttaisiko tämä ratkaisemaan sen? Ja ratkaisuhan on esimerkiksi tämän näköinen. Toinen ennakkotehtävä mikä oli. Ah, niin. niin siis tämä kommentti tähän liittyy. Tämä tota, on tämmöinen laatikon ulkopuolella thinking outside the box tehtävä. Mutta tämä on myöskin sellainen tehtävä jossa on yksi oivallus. Ja se on tavallaan. Ilman sitä oivallusta tämä ei ratkea, ja kun sen oivalluksen saa, niin sitten on jo aika helppo. Ja itse asiassa tämä kuuden tulitikun tehtävä on aika samanlainen. Tämä on myös yhden oivalluksen tehtävä, joka vaatii laatikon ulkopuolella ajattelua. Ja useimmat niin tekee, useampien mielessä on semmoinen laatikko, että tämä pitäisi ratketa siinä pöydällä. Kaikkien tulitikkojen pitäisi olla tasossa. Tämä on nimenomaan tulitikku tehtävä, jolloin siinä voi ajatella, että tämä onkin kolmiulotteinen ratkaisu, joka on mahdollinen myöskin, jolloin aukeaa tällainen mahdollisuus. Toi B-ratkaisu on, on, on, on tota, myöskin tuottaa noita tasasivuisia mutta ne on lyhempi sivun mitaltaan. No. Tämä oli ennakkotehtävä, niin miten nämä pähkinät onnistui? Kahdelle molemmat tehtävät oli tuttuja ennestään. Mä ajattelin, että näille henkilöille, jotka tekee paljon ongelmatehtäviä, niitä varmaan on tuttu, ja tämä ei ehkä antanut mitään oivallusta, mutta mä ajattelin, että teillä on ehkä kokemusta muutenkin, mitä tämän tyyppiset yhden oivalluksen tehtävät on. Kolme onnistui ratkaisemaan toisen tehtävissä, ja ajan, ajan kulumisessa oli aika paljon vaihtelua. Joku ratkaisi kahdessa minuutissa, joku kymmenessä minuutissa. Yksi epäonnistui tässä ensimmäisessä tehtävässä, mutta onnistui toisessa. Ja kaksi yritti tehtävän ratkaisua onnistumatta. Toinen käytti kolme minuuttia, toinen 20 minuuttia. Ja tämä on oikeastaan sellainen niin näiden yhden oivallusten tehtävän ongelma. Että vaikka sinnikkästi yrittää, niin kuin tässä joku on käyttänyt 20 minuuttia siihen, että punnertaa ja pohtii, niin jos sitä oivallusta ei saa, eli jos ei löydä sitä reittiä sinne laatikon ulkopuolelle, niin siinä on jumissa. Ja siitä ei niin kuin millään pohtimisella silloin aukeaa. Että se on simies kiusalleen niin kiusallinen tehtävä. Ylipäätään nämä yhden oivalluksen tehtävät on didaktiillisesti monella tapaa ongelmallisia. Ensinnäkin ne jakaa oppilaat dikotomisesti onnistujiin tai epäonnistujiin. Että joko sä saat sen oivalluksen ja silloin sulle tulee se, semmoinen hyvä olo siitä ja sä koet olevasi taitava ongelmanratkaisija. Tai sä et saa sitä avainon onnistumista, oivallusta, jolloin susta tulee jolloin se heikentää sun minäpystyvyyskäsityksiä ja sä ajattelet itse asiassa huonona ongelmanratkaisijana sitten sit sä olet pettynyt ja sua harmittaa ja sit usein tulevat, että tämä oli tämmöinen tyhmä kompa tehtävä. Et sit tulee vähän semmoinen huono fiilis epäonnistujilla. Ja tämä on sit myöskin opetuksen kannalta, että nämä on sen tyyppisiä tehtäviä, joissa opettaja on hyvin vaikea antaa vihjettä, joka ei paljastaisi liikaa. Et, et mä nyt molemmissa näissä tehtävissä yritin tarjota semmoista vihjettä eli toisessa se, että ajattelen laatikon ulkopuolelta, että merkkasin sinne ylimääräisen pisteen ja toisessa niin kuin puhuin siitä, että ei ole kaksiulotteinen, mutta siinä oikeastaan niin kuin, vähän jo tulee pilattua se oivalluksen ilo eli silloin se oivaltamisen ilo jää puuttumaan sieltä tehtävän ratkojalta ja sitten se onkin vähän oikeastaan opettajan ratkaisema tai opettajan tekemä oivallus, joka sen avaa No, otetaan sitten vielä vähän eteenpäin, eli tämä toinen ennakkotehtävä eli pentomino laitetaan satataululle, se peittää viisi lukua. Onko pentominen peittämien peittäminen lukujen summa jaolleen viidellä? Milloin se on, milloin se ei ole ja mikä on jakojäännös ja miksi? Ja miten pystyt ratkaisemaan nopeasti, mikä on jakojäännös? Ja nyt hiukan pohdintaa siitä, ja ehkä mä laitan teidät breakout-ruumeihin kuitenkin, pääsette ehkä paremmin. Miten tämän tehtävän ratkaiseminen on toisenlaista kuin nämä ykkösvaiheessa olleet yhden oivalluksen ongelmat? Miten tämän tyyppinen tehtävä poikkesi kokemuksena siitä? Voitte vähän jakaa, että minkälaisia keskusteluja teille syntyisi siitä eli, eli vähän että jos ette ole ennakkotehtävää tehnyt niin sitten vaan keskustelette ongelmanratkaisusta yleensä ja vähän mietitte sitä pohditte että niinku yhden, yhden, on, yhden oivalluksen ongelmat ja miten se miten tämä tehtävä voisi poiketa niistä ja sitten ne jotka on tämän ennakkotehtävän tehneet niin keskustelee vähän tämän tehtävän ratkaisemisesta, että miten tämän tekeminen oli kokemuksena erilainen kuin nämä yhden oivalluksen ongelmat. Onko tehtävänä anto selvä? Mä ajattelin jakaa teidät kolmeen breakout-ruumiin. Onko tämä ok kaikille? Onko selvää mitä, mitä tota keskustelussa sitten tehdään? Ei näy kysymyksiä. Mä jaan nyt teidän ryhmiin. Lyhyesti annan teille nyt mahdollisuuden kommentoida, minkälaisia asioita te keskustelitte siellä breakout roomissa. Eli se tämä huone 1, jossa oli Anne H., Jaana ja Maria, niin mitäs Teidän ryhmässä, kuka vaan teistä kolmesta, voisitte sanoa, että mitä te keskustelitte. Nostatte jonkun yhden mielestä, mielestäsi kiinnostavimman tai tärkeimmän asian, mitä te puhuitte, niin muille voitte jakaa tässä. Sano siihen, kun se oli tehnyt tämän. Okei. Okay. Sen huomasin, että kun kuvio oli samanlainen, niin Olipa se sama kuvio, missä kohtaa hyvässä sata tuota sataruudukkoa, niin aina se joko meni tasaan, eli oli tasan viidelijaollinen, tai jos jäi jakojäännös, niin se oli aina sillä tietyllä kuviolla, niin jakojäännös oli sama riippumatta siitä, missä kohtaa se oli tuossa taulussa se kuvio. Kokeilen erilaisia kuvioita, jotkut meni tasaan ja jostakin jäi jakojäännös. Joo. Tämä on yksi aika iso oivallus tämän tehtävän kanssa, että jos huomaa sen, että itse se sat, sen pentominon sijoittuminen satataululla ei merkitse siihen jakojäännökseen, vaan se pelkästään muoto vaikuttaa siihen, että mikä se jakojäännös on. Siellä on monia muitakin strategioita, joilla voi tehdä, mutta tämä on ehkä yksi sellainen niin kuin vahvimmista oivalluksista, mitä siellä voi tulla. Miten tuota kakkosryhmä Antti, Eveli, Liina, Laura ja Sanna? Teistä ei vissiin kukaan ollut tätä tehtävää tehnyt, että puhuitte vähän jostain muusta siellä omassa ryhmässänne. Tässä tarvittiin keskustella lähinnä tuosta ongelmanratkaisun opettamisesta. Mm -hmm. Nousiako jotain kysymyksiä, kysymyksiä tai vastauksia vai millä tavalla puhuitte siitä? No niin siellä oli tuota tota oliko akrologien opettaja ja sitten ekaluokan opettajat vähän erilaisia koke, kokemuksia mm. täydennättekö vaikka vähän sen tota, lähinnä tasolla niin kuin tästä niin, ongelmanratkaisuopettamiseen liittyvistä haasteista että, yeah. ja siitä, että minkälaisia tehtäviä tehtäviä käytetään ja. Yeah. Otetaan sitten kolmas huone siellä on Taru, Susanna ja sitten nimettömänä pysyttelää iPhone on myöskin ollut siinä ryhmässä, Et mitäs teillä keskusteltiin? No iPhone on mistä ja Marika on täällä <lacht> ja olen puhelimella mukana niin, niin tota. joo. Uh, joo no todettiin kansetta siellä tota, tai en nyt kuvia kaikki, kaikki laskea, mutta, mutta huomattiin kans että ei ne, ei ne ainakaan ainakaan on viitosella ja olisi kaikki mutta ensimmäisenä iteröpäsi miettiä sitä että, niiden, että kun ne, niitä ykkösi laskee yhteen ja, ja tai siitä niin kuin yhteistuumiin niin kuin sitä sitä pohditti että että kun ettei tatti yhteen vaan ykköset yhteen ja sitten että, että onko se se loppusumma niin kuin viidellä jaollinen ja Tämä tekee sitä olennaisesti helpomman siitä jo tehtävästä Huomaattehan, että tämä on hyvin erilainen kuin se, mitä tuolla ykkösryhmästä, kukahan se mahtoi olla, joka selitti sitä, että katsoo vain, että pelkkä kuvion on että tässä on niin kuin, to, tavallaan teillä on tämmöinen aritmeettinen strategia, missä todetaan, että, että niin kuin kympit voi jättää pois kokonaan. To, siellä on toisen tyyppinen, että se, se muoto onkin olennaista, eikä sijainti. Mutta molemmat tekee tästä niin molemmat on oivalluksia, joista, joista tulee toivon mukaan ainakin semmoinen fiilis, että hei, näinhän meneekin paljon helpommin. No on oikeastaan hyvä nyt, koska nyt tässä tuli esille, että tässä on niinku monta erilaista reittiä, miten tän voi, minkälaisia oivalluksia tässä voi saada. Ja sit voi saada sama ratkaisijakin useamman oivallusta, niin Tämä on semmoinen tehtävä, mihin mä en aio antaa teille tämän enempää ratkaisua, mutta suosittelen, että palaatte tähän vähän myöhemmin, niin huomaatte, että keksitte jotain uutta, mitä aikaisemmin ei tullut mieleen. Jos te palaatte tähän uudestaan ja mietitte uudelleen sitä, niin, niin siihen todennäköisesti saatte jotain uusia ideoita, joita ekalla kerralla ei tullut mieleen. No tää, mä puhuin tossa, että yhden ongelman tehtävät on didaktisesti ongelmallisia, niin Tämä, niin kuin, tämän tyyppinen ongelmatehtävä, niin minkä takia tämä olisi parempi? Mähän olen ottanut tämän tähän esimerkkinä hyvästä tai Mitä erilaisia syitä? Mä jo mainitsin se, että tässä on niin kuin monta erilaista reittiä, monta mahdollista oivallusta. Miten tuota opettajana, mikä tässä tehtävässä on muuten? Tuntuu, että mikä tässä on semmoista hyvää ongelmatehtävää. Nyt kuka vaan sieltä voi kommentoida. Ja voi kirjoittaa chattiin, jos ei halua mikrofonia avata. No mä ajattelisin ainakin, että jos just aiheuttaa keskustelua, että, sitten, että, mitä, että lähteekö, lähteekö katsomaan kuvioita vai lähteekö laskee numeroita ja, ja mitä sitten kukakin keksii, niin varmaan niinku keskustelu niinku ja eri näkökannolta. Just se, että sieltä tulee sitten, että voi eri tavoin miettiä, niin, niin on niin. Että varmaan tässä ei joudu sellaiseen pattitilanteeseen niin helposti, että jos kukaan ei keksisi mitään, niin semmoinen yhden, yhden ratkaisun ongelma niin on vähän ongelmallinen siinä, että, sit, että jos on vain yksi ratkaisu, niin sitten jos joku keksii sen, niin siinä on vaikeampi, niin kuin, että perukka keskustelisi siitä. Mm. Mm. Sellainen, minkä mä tässä nostan vielä, että tämä on siinä hyvä tehtävä, että tähän on helppo päästä sisälle. Tässä on joitain asioita, joita saa hyvin helposti ratkaistu. eli jos ei nyt mitään muuta niin et, okei jos ne kaikki viisi viis, tota, on, on tuolla kymppirivillä päällekkäin niin se on ainakin viidellä jaollinen et se on semmoinen joka niinku, olisi ehkä semmoinen helppo, helppo aloitus mutta tosiaankin siellä on monta muutakin semmoista aika helppoa aivalusta ylipäätään niin kun, no joo, tässä jo mainittiin se että et kymppejä ei tarvikaan laskea joku puhu siellä et, jos huomaat, että siellä on kaksi lukua jotka tekee yhteensä kymppin, eli siellä on kymppipari siellä pentominon ykkösissä tai tai vitos pari, niin ne voi jättää pois, että jos siellä on no niin kuin tuossa näkyy, 41, 51, 61, 62 ja 63, jättää kympit pois kakkonen ja kolmen on viisi, eli siitä jää jakojäännöksi kolme että se on silloin jo hyvin nopeasti laskettavissa. Joo. Mennään sitten eteenpäin. Olisiko, jos jotain kommentteja tähän tulee vielä, niin voitte laittaa chattiin. Niin tota... Ops, anteeksi, ei ollut tarkoitus avata. Mun piti toi ruutu pistää vaan kiinni. Noin. Toivottavasti ette ehtineet mennä sinne breakout-ruumeihin. Mahtuukohan joku mennä jo? Mun täytyy katsoa. Ei mennyt. Hyvä. Uh, Toistakin. jatketaan sitten. Uh, tämä on sitten toinen, mikä, mikä tota, laitoin, että tässä ensinnäkin, että et tämä oli semmoinen, että suurin osa tässä joutui välillä miettimään. Ja ja tota, pari henkilöä sai siellä oivalluksia. Muutama oli sellainen, että ei ollut tyytyväinen siihen omaan ratkaisuunsa, mutta tässä on niin kiinnostavaa sanoa jännitteisyyttä, että, että esimerkiksi tuossa tämä 15 minuuttia ongelmaan on käyttänyt henkilö, niin ei ole tyytyväinen siihen omaan ratkaisuunsa, mutta piti tehtävästä. Samoin tämä viiden minuutin ratkaisija. Ja, ja tota, käytetty aika tähän on tota sellainen tämä Tavallaan tämä mahdollistaa sen, että tätä voi pohtia pitkäänkin. Joku oli 35 minuuttia miettinyt tätä, että siinä on aika paljon jo käytettyä aikaa, että on ollut sinnikäs tekijä, mutta tämä on sellainen, että tähän voi palata uudestaan ja sieltä sieltä löytyy lisää, lisää oivalluksia. Tämä että, että toimii jo aika varhaisessa vaiheessa, että alakouluoppilas pystyy niitä aritme aritmeettisia strategioita tekemään, mutta sitten taas tämä toimii myöskin lukiolaiselle tai yliopisto-opiskelijalle. Silloin tulee tavallaan kehittyneempiä kehittyneempi strategioita, algebraalista lähestymistapoja ja, ja niin yliopistomatematiikan moduulolaskentaa voi hyödyntää. Tämä on siinä myös kiva, kiva tehtävä, tässä on niin kynnys matalalla, mutta katto korkealla. Ja jos on kiinnostunut tästä tehtävästä lukee enemmän, niin toi Pite Liljadal on kertonut tästä ja hän käyttää tämmöistä terviä chain of discovery eli tämmöinen oivallusten ketju ja sitä on koulutuksessa hän on käyttänyt tätä ja sanoi että siellä niin kun, tää on toiminut erittäin hyvin sillä, sillä ryhmällä okei sit tota me puhuin nyt tässä yhden ja useamman oivalluksen tehtävistä niin toinen juttu mistä puhun on selkeät ja sotkuiset ongelmat eli Matematiikassa tyypillisesti ongelmat on hyvin määritelty ja suljettu ja vähän niin kuin matemaatikkojen tapa onkin, että jos sitä tehtä, ongelmaa ei ole hyvin määritelty ja ratkaisukenttää ei ole suljettu, niin sitä sanotaan, että se on huonosti muotoiltu tehtävä. Mutta sitten kun mitä ihmiset työssään ja arkielämässä kohtaan, niin yleensä ne tehtävät on avoimia ja huonosti määriteltyjä, Eli osa sitä ongelmanratkaisua on sen varsinaisen kysymyksen muotoilu ratkaisemiseksi tarvittavien tietojen hankkiminen ja se vastauksen arviointi. Tämä on hyvä muistaa varsinkin silloin kun työskentelee ä, alakoulussa tai ehkä varhaiskasvatuksessa, niin siellä ne, ne ei tarvitse olla opettajan määrittelemä ongelmia, vaan se voi olla sen lapsen oma oma että hei, että et niin kun, kun mulla on nämä palikat, niin pystyykö me tekemään näistä palikoista kuution, että onko nämä sellaisia palikoita, että ne sopii yhteen niin että siitä tulee yksi kuutio tai jotain muuta että mitä se sitten onkin se tehtävä, jota ne miettii tai kuinka korkea toi puu tossa meidän pihalla on tai kuinka paljon toi kivi mahtaa painaa niin se on sellaisia on avoimia ongelmia, jotka on huonosti määritelty ja sit niitä voidaan, voidaan lähteä yhdessä pohtimaan lapsen kanssa ja sit sotkuiset ongelmat siis Politiikka on täynnä tehtäviä, joissa tota ongelma on niin kuin huonosti määritelty ja ongelmaa joudutaan itse niin kuin miettimään, että mikä se ongelma onkaan ja mikä se rajoitus on. Sitten nostaisin ihan mainintana, en käy tätä pitkään läpi, mutta mainitsen, että matemaattinen mallintaminen on tämmöinen matemaattisen ongelmanratkaisun sukulainen. Aika läheinenkin sukulainen. Jotkut sanoivat, että niin kuin kaikki, matemaattinen mallintaminen on yhden tyyppistä ongelmanratkaisua. Ja taas jotkut toiset sanoivat, että kun tehdään matemaattista mallintamista, siihen aina sisältyy ongelmanratkaisua. Mutta ne ovat niinku lähellä toisiaan monella tavalla. Ja se mitä minä tänään puhun ongelmanratkaisussa, niin monet asiat niistä pätevät matemaattiseen mallintamiseen. Ää, matemaattinen mallintaminen on määritelty tietyllä tavalla, mutta Mä lähden ehkä enemmän siitä, että puhutaan tällaista malli, mallintamissyklistä, eli siellä on niin kuin todellisuuden maailman tilanne, jolle tehdään niin kuin jonkunlainen yksinkertaista, eli tehdään siitä niin kuin representaatio, mentaalinen representaatio, siitä rakennetaan konkreettinen malli, niin kuin siihen reaalimaailmaan sisältyvä malli sen matematisoidaan, tehdään matemaattinen malli, ratkaistaan sen matemaattisen mallin perusteella tuloksia, tulkitaan tuloksia todellisen elämän parissa ja sitten niinku arvioidaan, että onko tämä niinku tulos jotenkin järkevä sen sen kanssa, mitä me siitä tilanteesta on ymmärretty. Ja, ja tämä on sykli myöskin siinä mielessä, että tyypillisesti tässä ensimmäisen kierroksen jälkeen todetaan, että no se meidän alkuperäinen malli oli ehkä vähän turhan karkea ja kömpelö. Voitaisinko me jotenkin, miten me voitaisiin parantaa sitä ja tehdä sitten kehitetty malli ja ratkaista sitä. Mutta en puhu tästä mallintamisesta sen enempää, mutta annan pari linkkiä. Saana tai evelina niin varmaan pystytte sitten osallistujille välittämään nämä linkit. Vai pitäisikö mun laittaa chattiin nämä linkit, olisiko se kaikkein helpoin tapa? Toimiko niin, että mä laitan Susanalle nämä kalvot, niin sitten se poimit nämä linkit ja laitat ne osallistujille. Joo, täällä on, onnistuu. Täällä on muitakin linkkejä myöhemmillä kalvoilla. Eli ä, ensimmäinen on tää, tällainen Oulun yliopiston tekemä mun mielestä tosi kiva ä, video siitä, että miten he käyttää ä, erilaisia matemaattisia mallia, malleja ilmastonmuutoksen tutkimisessa. Tää sopii hyvin esimerkiksi lukiolaiselle tukiolaisten porukalle katsottavaksi esimerkkinä siitä, miten matematiikkaa sovelletaan reaalimaailmassa. Tämä on ehkä yläkoululaisille hiukan haastava, mutta ei mahdoton seurata sielläkään. Ja sitten on Samuli Siltaisen. Tämä on ehkä hiukan helpommin lähestyttävissä. Hän on puhunut, hänellä on video matemaattisista mallintamista. Hän on muutenkin hauskoja matematiikka videoita, Hän on teollisuusmatematiikan tutkija ja hänellä on hyvää niin matematiikan Populaarisointia ja niitä voi käyttää tavallaan opiskelijoiden innostamiseen ja itse ideoiden saamiseen. Mä puhun siitä, että mitä matemaattinen mallintaminen on ja missä sitä voi hyödyntää. Okei, mennään sitten ongelmanratkaisussa. Nyt kun on puhuttu siis sitä, että mitä ongelmat on, niin nyt puhutaan siitä, että mitä ongelmanratkaisu on. Et puhutaan tämän George Pollian tai Georg lukarilainen Georg Polja 1945 alun perin kirjoittanut ja siitä on tehty useita suomennoksia myöhemmin, ja, anteeksi, useita uusia painoksia myöhemmin ja suomennettu itse asiassa vasta 2014 ratkaisemisen taitonimellä. Hän on jaotollut niin kuin ongelmanratkaisun vaiheet että ensimmäinen vaihe, ymmärrä ongelma, toinen tee ratkaisusuunnitelma, kolme toteuta suunnitelma ja neljä, tutki ongelmanratkaisu ensimmäisen tähän ymmärrä ongelmavaiheeseen. Tämän tyyppinen tehtävä, ja näitä on niin muitakin samantyyppisiä tehty, eli annetaan sanallinen tehtävä, joissa on joitain lukuja, ja näiden lukujen avulla ei voi vastata siihen kysymykseen, mitä tehtävässä on esitetty. Ja näissä huomataan aika johdonmukaisesti, että iso osa oppilaista laskee jotain siitä ja saa vastauksen. Eli 7 vuotiaista ylivoimainen enemmistö laski, laski tämän tehtävän ja antoi jonkunlaisen vastauksen. 9-11-vuotiaista vähän pienempi osa, mutta edelleen kolmannes laski tästä laskutoimituksen ja antoi numeerisen vastauksen. Ja tämä, on, tämä ei ole niin ainoa tehtävä. Näitä on paljon paljon tämän tyyppisiä tehtäviä, jotka jotka tota, menee läpi Öö, toinen, joka osoittaa ongelman ymmärtämisen merkitystä on, on se, että kun tehtävä vaatii jonkunlaista tehtävä on jotenkin sijoittu, sijoitettu reaalimaailmaan ja se vaatii sen reaalimaailman ymmärtämistä. Eli tässä on tehtävä, joka on osoittautunut tosi hankalaksi oppilaille. Öö, anteeksi, että mä en ehtinyt kääntää tätä, Eli henkilö haluaa sitoa köyden niin, että se ulottuisi kahden paalun välille. Paalujen välimatka on 12 metriä ja hänellä on vain 15 metriin pituisia pätkiä. Kuinka monta palaa hän tarvitsee saadakseen tehtyä niiden paalujen väliin, väliin tämmöisen narun? Se voi ajatella, että hän koristelee, laittaa niin kuin vaikka juhlakoristeita roippu, roikkumaan sinne lyhtyjä ulos tai, tai laittaa pyykkinarua. Miten suuri, suuri osa oppilaista mahtaisi huomioida, että niihin solmuihin tarvitaan narua ja niihin paalujen ympäröimiseen tarvitaan narua, että 12 metriä narunpätkiä ei riitä. Eli vaikka kuusi narunpätkää sinänsä on 12 metriä yhteensä, niin se ei riitä tähän tehtävään. Eli tarvitaan se seitsemäs naru, että se riittää. Kuinka moni ajattelee jollain tavalla realistisesti tämmöistä? hämmästyttävän vähän. Viidesluokkalaisia Turkissa ja Belgiassa tutkittiin. Yksikään ei vastannut tähän realistisesti. Kaikki vaan teki laskutoimituksia vastasit kuusi kappaletta. Ja siihen laitettiin kuva, joka saa ehkä, niin kuin ehkä paremmin kontekstualisoimaan. Sillä oli minimaalinen efekti belgialaisista oppilaista kaksi rupesi ajattelee realistisesti ja sanoi, että niin siihen tarvitaan vähän sitä mistä vartenkin. Mutta edelleenkin ylivoimainen enemmistö vaan teki laskutoimituksen ja antoi vastauksen. Sitten lisättiin vielä, että testin alussa varoitettiin, että siellä on joukossa hankalia tehtäviä, jotka eivät ole niin helppoja suoraan viivaisia kuin miltä aluksi. Näyttää niinku muu vaara. Ja edelleen vain pieni osa realististen, mutta realististen vastausten määrä hieman kasvoi. Ja tämä oli hyvä kommentti. Mä mietinkin, että vasta sitä, mitä siellä breakout roomissa kuulin keskustelulle, että täällä puhutaan siitä, että ammattikorkeakoulu, ilmeisesti tämä agrologikoulutus, niin siellä täytyy, siellä tehdään tämän tyyppisiä tehtäviä, joissa täytyy realistiset rajoitukset ottaa huomioon ja tämä on oppilaille vaikeaa. Eli tämä on se ongelman ymmärtämisen vaikeutta. No yksi tapa ja tämä on mun aivan, aivan ihana tutkimus. Sama teki tuota edellistä tutkimusta niin hänen tutkimusryhmänsä Wim van Dooren ja Fer Schaffelin tutkimusryhmä teki tämmöisen koeasetelman missä oli tämä köysitehtävä tehtävä ja muutama muu tämmöinen realistista pohtimista sisältävä tehtävä eli joulukuusi eli että kuusen myyjä myy joulukuussa 276 montako kuusta hän myy yhteensä tammi, helmi ja maaliskuussa no sehän on selvää että silloin joulusesuinkin on jo ohi, ehkä joku voi vielä mennä uuden vuoden koristeeksi, mutta tota, se sesonkin on ohi ja se määrä ei todellakaan kolme kertaa se mitä joulukuussa. Mutta harva oppilas sellaista pohtii. Äh, mutta hän teki tämmöisen koeasetelman, että laitettiin tehtävä, tehtävälapun aluksi pari tämmöistä niin kuin matemaattisesti suuntautunutta vitsiä. Että tässä on esimerkki. Lassi kysyy Leeviltä, jos minulla on yhdessä kädessä vesimelonia, ja toisessa kaksi vesimelonia, ja mitä minulla on ja Leevi vastaa, että isot ja vahvat kädet. Eli Leevi harrastaa tämmöistä realistista harkintaa, realistista tilanteen pohtimista ja, ja tällaisten vitsien laittaminen siihen tehtäväpaperin alkuun lisäsi realistista poh pohdintaa. Ää, joulukuusi tehtävässä realististen vastausten määrä lisätty 45-63, uintitehtävässä 9-28 koulumatkasta vähän yli prosentista, melkein 15 prosenttiin mutta tämä köysitehtävä joka oli enää siihen, sille ei ollut vaikutusta jostain syystä tämä köysitehtävä ei niinku riittänyt oli niinku siis, jostain syystä se on todella vaikea lapsille, että siinä tämäkään ei auta Kiitos Antti korjauksesta, siis kuusi pätkää köysi tehtävässä. ei riitä, vaan kahdeksan. Mulla ei ole koskaan päässä lasku ollut vahvuuksia. Ja toi löytyy myöskin, äh, tota, jos haluaa lukea enemmän, niin toi artikkeli. Ja toinen tutkijaryhmä katsoi, että samansuuntaisia tuloksia sai aikaiseksi kun tutki huumorin voimasta, Samalla, samantyyppisellä koeasetelmalla ja itse asiassa ihan samoja samoja vitsejä käyttäen niitä niin totesi, että tämä huumori lisäsi myös opettajaopiskelijoilla realistista ajattelua mutta tässä oli kiinnostava huomio, tässä ryhmässä eli kun oli aikuisia vastaajia, aikuisia ongelmanratkoja, niille auttoi suora varautus, ajattelee kriittisesti, muistutus, ajattelee kaksi kertaa se auttoi paremmin kuin näiden vitsien laittaminen siinä mutta Muistutan sitä, että niin kuin pieni, nuorilla lapsilla tämä, tämmöiset varoitukset ei välttämättä auta kovin hyvin. Eli tässä saattaa olla jotain, että tämmöinen suoravaroitus toimii, toimii niin kuin aikuiselle ja reflektiiviselle ongelmanratkojalle paremmin kuin, kuin lapselle. Eli tässä on semmoinen konkreettinen opettajalle työkalupakki, että niin kuin avataan sitä luovaa ajattelua käyttämällä matemaattisia vitsejä. Hyvä. Mennään seuraavaan ongelmaratkaisun vaiheeseen, eli ratkaisusuunnitelman tekemiseen. Poja tunnissi, tunnisti tota, yleisiä ongelmanratkaisun ratkaisustrategioita, eli heuristiikkoja, ja nykyään ne erotellaan suoraviivaisempiin ratkaisustrategioihin ja yleisempiin heuristiikkoihin. Ja mä nyt luettelen vähän minkälaisia siitä on. Et ratkaisustrategioita on esimerkiksi yritys ja erehdys eli kokeilee jotain ja ehkä sitten saa jotain ajatusta eli siinä vaikka siinä pentominotehtävässä, et katsoo yhden yksittäisen pentomin, että mitä siitä tulee. Ää, järjest ja tota, siinä kolme, ää, neljällä viivalla ne pisteet, ne piirtää siihen. Mä luulen, että kaikki lähestyy sitä ja kokeilla, että saisiko tästä näin ja sitten ei se onnistunut noin. Järjestelmällinen lista, kaikki vaihtoehdot kirjataan. Tässä ei ole sellaista tehtävä, jossa toimii. Takaperin työskentely toimii joissain tehtävissä. Näistä esimerkkeistä ei mikään toiminut piirrokset ja diagrammit. On semmoinen yleinen strategia, mitä käytetään. Taulukot ja luettelot. Ja siinä voisi olla esimerkiksi ää, taulukot ja luettelot on sellainen, että systemaattisesti lähtee kaikki. No järjestelmisen lista on ehkä se pentominen tehtävä, että okei, että mitä erilaisia pentominoja on, ja katsoo jokaiselle järjestelmällisesti sit niitä tuloksia. Ja sitten yhtälöt on usein käytetty, erityisesti sanallisissa tehtävissä yhtälöillä usein saadaan ratkaistua. Sitten jos tämmöinen niin suoraviivainen ratkaisustrategia ei löydy, että et mikään näistä ei tunnu käyttökelpoiselta, että niin ei pääse alkuunkaan siinä tehtävässä, mitä silloin tehdä ja, ja tämä on se, mitä Polja puhui heuristiikkoina. Heuristiikkoja on sitten lähteä esimerkiksi analysoimaan tehtävää tarkemmin, että mitä tiedetään, mitä kysytään, ja pohtii siitä, että miten ne liittyy toisiinsa. Sitten toinen on, että voiko tehtävän ilmaista toisiin, eli voiko sen muotoilla eri tavalla, esimerkiksi niin joskus ihan sen tyyppinen, että kääntää sen, että, että, että, että, että no joo, jos tehdään joku aritmeettinen tehtävä ja kysytään, että No sanotaan siihen viivatehtävään, niin voiko tehtävän ilmaista toisin, niin tota... äh, en... <lacht> Nyt ei tule hyvä esimerkkiä pahoittelut. Sitten tota, seuraava, että onko tehtävällä jotain yhteisiä piirtejä jonkun tutun tehtävän kanssa. Esimerkiksi tuo pentamino-tehtävä, niin siinä voisi tulla mieleen tietyt algebran perustehtävät, että mikä on kolmen peräkkäisen luvun summa tai kolmen peräkkäisen luvun summa, onko se joulinen kolmella tai kahdella tai jotain muuta. Tämän tyyppisiä algebran tehtäviä, niistä saattaa olla, että tässä on jotain samanlaista sen tehtävän kanssa. Ja silloin siihen liittyy, että onko joku sellainen tuttu tehtävä, jonka menetelmää tai tulosta voisin hyödyntää tässä tehtävässä. Ja sitten vielä tämmöiset hyvin yleiset heuristiikat, että, että voinko ratkaista jonkun osan erikoistapauksen, eli vaikka yhden yksittäisen pentominon. Osaanko mä ratkaista tietyn mallisen pentominon? Voinko mä yleistää tehtävän? Tää on sellainen matemaatikkojen, että et jos en osa erikoista tapausta, niin teen yleisemmän. Ja, ja sitten voiko tehtävästä muokata helpomman sukulaistehtävän? Et, et, no, jos yhdeksällä pisteellä ei osaa ratkaista, niin osaanko neljän pisteen tehtävässä ratkaista, että miten sen saa tehtyä hyvin. Ja ehkä se erikoistapauksen ratkaiseminen sitten helpottaa. No tämä ratkaisusuunnitelma ja to, suunnitelman toteuttaminen, siinä on semmoinen niin välivaihe, että, ää, nämä toimii usein sillä tavalla, että nämä vuorottelee, eli, eli tavallaan nämä ei mene järjestyksessä niin, että ensi tehdään ratkaisusuunnitelma, sitten se su, toteutetaan, vaan että toimii niin pienenä syklinä tai vaihdellen edestakaisin, että välillä tehdään suunnitelmia, välillä toteutetaan tai kokeillaan toteuttaa ja, ja muutetaan suunnitelmaa tai keksitään uusi suunnitelma ja sitten toteutetaan se. Puhun tästä nyt sitten vähän siitä syklisesti ja Alan Schönfeld on jaotellut tämän tavallaan nämä ongelmanratkaisutaidon osatekijät viiteen osaaneiden liittyy sitten näihin suunnitelman tekemiseen ja suunnitelman toteuttamiseen. Ja suunnitelman tekemiseen niin on olennaisia ää, niin tavallaan taidon osatekijöitä on se olemassa oleva tietopohja, mitä matematiikkaa osaa, jos se on reaalimaailman tehtävä, niin mitä reaalimaailman kokemuksia on ja miten ymmärtää sitä tilannetta, mutta sitten myöskin kuinka hyvin tuntee erilaisia ratkaisustrategioita ja heuristilta, kuinka laaja työkalupakki on olemassa. Sitten siihen ongelmanratkaisu toteuttamiseen, niin siihen liittyy metakognitiivinen säätely, uskomukset ja tunteet ja käytännöt ja me tulen puhumaan niistäkin tässä sitten seuraavaksi. Ja ongelmanratkaisuhan voi edetä erilaisia polkoja, että ensin ne voi olla yritys, siinä onnistuja on tyytyväinen, että joillahan oli se ensimmäinen ennakkotehtävä meni tällaista polkua pitkin. Ja joskus se käy niin, että ei onnistu, sitten luovutetaan ja sitten tulee vähän semmoinen me fiilis että ei tämä nyt ollutkaan kivaa. Ja tämä on niin se surulleen polku, mutta kiinnostavin on ehkä semmoinen polku, jossa oppilas, ongelmanratkaisija, ensimmäisen epäonnistumisen jälkeen yrittää uudelleen. Ja tämä vaatii sellaista itsesäätelyä, että milloin yrittää uudelleen eikä luovutakaan heti. Ja varsinkin silloin, että jos se uusi yrityskään ei onnistu, vaan joutuu yrittämään vielä uudelleen. Ja ja jos se sinnikkyys tavallaan palkitaan sillä, että se lopulta onnistuu, niin hän vasta todella hyvä fiilis tuleekin. Eli itsesäätelyä ja sinnikkyyttä, ei on niin toisiinsa liittyviä juttuja. Ja metakognitio liittyy tähän itsesäätelyyn eli metakognitio viittaa siihen ajattelun tasoon, joka säätelee ajatteluprosessia, joka siis tarkkailee sitä, että mitäs me nyt on tekemässä kognitiivisesti ja säätelee sitä, että eipäs nyt kannatakaan keskittyä tähän, vaan pitää tehdä jotain toista asiaa. Ja matemaatikon ehkä paremmin voisi puhua tässä yhteydessä niin itsesäätely on siinä vahvaa, että, että kun he tekee ongelman, ongelmanratkaisuja, niin ne osa äh, siirtyy vaiheesta toiseen, eli tässä on esimerkki, että tehtävä on luettu, tehtävä analysoidaan, tehdään suunnitelma ja toteutetaan sitä ja saadaan joku ratkaisu ja ää, tarkistetaan se. Sen jälkeen analysoidaan eteenpäin, analysoidaan ehkä sitä ratkaisuakin, tarkastellaan sitä eri tavoin, suunnitellaan ja toteutetaan ja tarkistetaan se vastaus. Mutta heikompi ongelmanratkaisija ää, jää tehtävä luettuaan saa yhden idean, että näin ehkä menee ja jahtaamaan sitä yhtä ideaa. Kunnes käytössä oleva aika loppuu. Tämä on aika Alan Schönfeldin tutkimuksessa tämä oli aika tavallista, että vaikka oli matematiikan opiskelijat, hirveän monet sortu tämmöiset, ne niin lähtee ensimmäistä ideaa jahtaamaan, eikä se sitten se, joka tuottaisi tuloksen. Mutta kun niiden metakognitioita oli ohjattu, niin heistä tuli kehittyneempiä tavallaan monipuolisesti käyttämään näitä erilaisia ongelmanratkaisun vaiheita. Eli oppi tarkkailemaan ja ohjaamaan omaa ajatteluaan. Ja se mitä metakognitiovalmennossa on yksinkertaisimmilla, että kun oppilas tekee ongelmatehtävää, opettaja menee siihen viereen ja kysyy, että mitä teet? kun oppilas joutuu sanomaan sitä ajattelua ääneen, hän harrastaa metakognitiota ja kehittää metakognitiota. Ja sitten taas tarkempi kysymys opettajalta voi olla, että no se, mitä te nyt teet, niin miten se auttaa sinua ratkaisemaan ongelman? Ja tämä on semmoista, mitä, mikä kuulemma Alan Schöfeld on tehnyt tätä omalla tai niin ongelmanratkaisukurssillaan paljon ja se, miten hän kuvaili sitä, Oppilaat, opiskelijat on niin kuin yleensä tosi raivossa, että hän tulee häiritsemään kesken sen ongelmanratkaisun. Ja he ei oikein osaa sanoa, että mitä hän on tekemässä, koska he tekee samana silloin eikä he oikein osaa reflektoida välttämättä ja se häiritsee heitä. Mutta ne oppii siihen vähitellen ja, ja tavallaan idea on se, että, että sen sijaan, että se opettaja jatkossa kysyy, niin jossain vaiheessa oppilas rupeaa kysymään itse itseltään. Et mitä mä nyt tekemässä ja miten se auttaa minua ratkaisemaan ongelman. Eli se opettaja siirtyy siitä oppilaan vierestä sinne oppilaan pään sisälle tekemään näitä kysymyksiä, näitä metakognitiivisia kysymyksiä, jotka auttaa sitä ongelmanratkaisuprosessin kehittymistä. Hyvä. Tämä on myöskin semmoista Schönfeldin tutkimusta. Eli hän totesi, että Oppilailla on tiettyjä uskomuksia ja ongelmanratkaisusta ja päättelisin siitä, miten ne toimii, ei siitä, että mitä ne olisivat sanoneet, ei ne sanonut, että heillä on tämmöisiä ajatuksia, mutta toimi toimivat johdonmukaisesti sen mukaan esimerkiksi, että ongelmilla on aina tasan yksi oikea ratkaisu ja sen hän näki siitä, että kun oppilas oli löytänyt yhden ratkaisun, hän lopetti, hän oli tyytyväinen siihen yhteen ratkaisuun eikä etsinyt toista tai useampaa ratkaisua. Jokaisen ongelmaan on vain yksi oikea ratkaisutapa tavallisesti se, jonka opettaja on viimeksi esittänyt luokalta. Tämä on se, mitä koulussa tapahtuu paljon. Jos annat ongelmatehtävän tehtävän niin yrittää väkisin vääntää siitä sen menetelmän mukaan, mitä niille on viimeksi opetettu. Ja jos oppilas on ymmärtänyt opetetun aiheen, hän pystyy. Pystyy ratkaisemaan jokaisen annetun ongelman alle viidessä minuutissa ja sen hän näki siitä, että oppilas luovutti, kun aika oli kulunut yli viisi minuuttia. oppilaat taitaa olla hieman sinnikkäämpi, ainakin itse kun tein vähän samantyyppistä ongelmatehtävän juttu joidenkin oppilaiden kanssa, niin seitsemän minuutin jälkeen alkoivat oppilaat sitten luovuttamaan. Osa olisi jatkunut pidempään, mutta se on niin kuin seitsemän minuuttia oli selvä kynnys, että sitä pidempää ei, ei niin ongelmaa on tehty. Ja nämä uskomukset yleensä pohjautuu omiin koulukokemuksiin. Suurin osa matematiikan tehtävistä koulusta on tällaisia. Että niihin on tasan yksi ratkaisu, joka löytyy sillä menetelmällä, joka on viimeksi opetettu ja sen ratkaisee alle viides minuutissa. Ja ei siis mikään ihme, että oppilaat näin, koska suurin osa heidän kokemuksista on tämän tyyppisiä. Tunteista. Ää, ensinnäkin todetaan, että niinku Erinomaiset ongelmanratkaisijat kokee negatiivisia tunteita ja huonollakin ongelmanratkaisijoilla on positiivisia tunteita ja ongelmanratkaisussa tunteet ohjaa sitä prosessia jonkun verran Tämä Jerry Goldin, joka on alan tutkija, hän, hän, hän on sanonut näin että, kerto, kerto kerran, että, että niin kuin, ää, jos hän ää, törmää ongelmaan tai hän tekee paljon erilaisia ongelmatehtäviä, jos hän, hän niin löytää sellaisen ongelman, jota, jota hän ei osaa ratkaista. Niin hän riemastuu, hän Aa, tämä on tehtävä, jonka parissa minulla tulee olemaan paljon hauskaa. Ja tää on niin kuin, poikkea ehkä siitä, mitä, mikä on niinku ehkä tai heikon ongelman ratkaisijan kokemus. Että en osannut ratkaista, mä oon huono, en mä, ei musta tähän. Ja pettymyksen tunne, joka siitä seuraa. Ja, ja Tunteiden rooli on siis keskeinen tässä ongelmanratkaisun itsesäätelyssä. Eli kun puhun aikaisemmin metakognitiosta, niin myöskin tunteet toimii samalla tavalla itsesäätelyn osana. Ja koska tämä ongelmanratkaisija oppilas on sosiaalinen olento ja toimii sosiaalisessa oppimisympäristössä, niin erilaisten sosiaalisten normien tärkeys on tärkeätä keskeistä, eli sosiaaliset normit ovat keskeisiä eli tärkeitä. Et, et jos esimerkiksi ää, koulussa on tilaa virheillä, niin suhtautuminen ongelmanratkaisuun on erilainen kuin jos virheistä rangaistaan henkisesti. Onko luokassa semmoinen niin kulttuuri, jossa joillekin voidaan nauraa joidenkin ehdotuksille, se rajoittaa ehdotusten ja ideoiden luomista. Ja on mielestäni hyvin mielenkiintoinen tulos, että erilaiset tunteet vaikuttaa kognitiivisen prosessointiin eri tavalla eli, eli voisi sanoa, että siellä on niin kuin kaksi tämmöistä erilaista toimintamallia ja eri tunteet optimoi aivot erilaisia prosesseja varten. Eli silloin kun pääsee tämmöisten positiivisten, voisinko sanoa rennon fiiliksen kehään, niin ne tukee luovia prosesseja, joka on tämä suunnitelman tekemisen vaihe. Sitten taas lievät negatiiviset tunteet, lievä ahdistus, hieman niin kuin synkkämielinen, mielensä pahoittaja fiilis niin, niin tota, tukee tämmöistä luotettavaa muistista palauttamista ja rutiinien oikea niin tarkkaa suorittamista. Eli usein tämä suunnitelman toteuttaminen edellyttää tällaista, että jos on kovin rentoja hyvän tuuli, niin helpommin tulee huolimattomuusvirheitä. Nykyään voisi sanoa, että niin kuin tämmöinen rutiinien suorittaminen entistä enemmän siirtyy koneille ja ihmisen työ on entistä vahvemmin näitä luovia prosesseja, että ehkä ollut vielä 50, no 70-luvulla, 80-luvullakin tarvittiin paljon vielä ihmisiä, jotka teki näitä rutiineja, matemaattisia rutiineja ja tarvittiin sellaista tarkkuutta ja oli niin kuin suuri joukko tämmöisiä, jotka teki erilaisia laskentatoimia ja silloin tärkeää oli välttää virheitä. Ja silloin ehkä tämmöinen lievä ahdistuneisuus oli ihan niin kuin, hedelmällinen tila siihen virheettömään suorittamiseen. Mutta taas, nykyisen työelämän tarpeet on, on niin kuin pääasiassa niin kuin näitä luovia prosesseja edellyttäviä ja silloin tavallaan se ongelmanratkaisun yhteyteen pitäisi saada silloin tämmöinen rento, leikkisä, hyvän olon tu tunne eli, eli luova ongelmanratkaisu lähtee lähtee huumorista, hyvästä mielestä. Ja sitten vielä korot, tuodaan nyt esiin, esiin tämäkin puoli eli, eli tota Schönfeld toi myöskin sitä, että miten, miten tietyt rutiinit tai käytännöt auttaa siinä, että et, et, et tota metakognitiivista säätelyä voi ulkoistaa tietyiksi rutiineiksi esimerkiksi siinä, että miten vakiintu, kehittää itselleen vakiintuneet tavat kirjata muistiinpanojen ratkaisuprosessin aikana, niin se tukee sitä prosessin kontrollointia. Esimerkiksi voi lähteä aina siitä, että okei, okay, että <köhö> mulla on tietty, tietty lista ratkaisustrategioita ja heuristiikkoja, joita mä kokeilen, ja kirjoittaa sen listan aina ongelmatehtävän aluksi. okei, okay, nämä kaikki on sellaisia tapoja, mitä voin käyttää. Nyt Kirjoitetaan ne listaan, katsotaan tehtäviä ja mietitään, että mikä näistä strategioista voisi olla, no, noin, mikä näistä strategioista voisi olla toimiva. Okei, sitten mennään tämä polian mallin viimeinen vaihe eli tutki ongelman ratkaisu. Voitko varmistaa, että ratkaisu on oikea, Voitko samalla voisiko samalla menetelmän ratkaista jonkin toisen ongelman? Ää, tästä mulla on sen useampaa kalvoa, mutta haluan korostaa tätä nyt sitten opettajan työssä erityisesti, että et oppilas yleensä ei tätä nelosvaihetta tule te tehneeksi. Opettajat aika hyvin korostaa tätä, että Voitko varmistaa, että ratkaisu on oikea? Voitko jotenkin tarkistaa? Tätä opettajat aika hyvin tulee, mutta aivan liian vähän keskitytään siihen, että pohdittaisi sitä, mitä tästä ongelmatehtävästä opittiin yleisempään. Minkälainen menetelmä kehitettiin? Mihin kaikkea sitä menetelmää voisi mahdollisesti soveltaa? Sitä kautta ongelmanratkaisutaito kehittyy nimenomaan tässä ongelmanratkaisun tutkimisvaiheessa. Okei. Sitten, tota, mitä opettaja sit voi tehdä tukeakseen ongelmanratkaisutaitoon? Eli miten ongelmanratkaisua voi tukea? Tässä on mun mielestä erinomainen tiivistelmä siitä, että miten niinku, ö, opettaja toimii oppitunnin tai ongelmanratkaisutuokion eri vaiheessa. Eli ennen kuin oppilaat päästetään pohtimaan ja ratkaisemaan varsinaista ongelmaa, niin toimitaan tietyllä tavalla. Ensinnäkin luetaan tehtävä keskustellaan siitä, että mitä ne sanat ja lauseet tarkoittaa, varsinkin jos ne on oppilaille hiukan vaikeita. Tämä korostuu silloin, jos on luokassa oppilaita, joille suomi ei ole äidinkieli. Ja tämä, paitsi, että tämä niin auttaa oppilaita sinänsä ymmärtämään tehtävää, tässä näytetään oppilaalle, että tämä on tärkeä vaihe. Ongelmatehtävässä mieti, mitä siinä tehtävässä oikeasti kysytään keskitys keskity siihen, keskity tehtävän ymmärtämiseen. No toinen mitä siinä vaiheessa voi tehdä on, on laittaa luokka keskustelemaan sitä ongelmasta. Ja se edelleenkin, se korostaa sitä, että ongelman ymmärtämisen vaihe on tärkeä. Ja siinä voidaan silloin myöskin keskittyä siihen, siihen niin ongelmatehtävän muotoilun ymmärtämiseen. Ja mahdollisesti voi käyttää myöskin sitä, että että niin kuin minkälaisia strategioita voisi ottaa. Eli tämä on sitä, että saadaan niin kuin oppilaalle jo alkuvaiheessa aikaiseksi, että hänellä on enemmän kuin yksi idea, joita voi lähteä kehittelemään. Eli ne on siinä ennen kuin oppilas päästetään varsinaisesti painimaan tehtävän kanssa. Sitten kun oppilas on niin kuin ponnistelemassa ja ratkomassa sitä tehtäviä, niin siinä on erilaisia juttuja, mitä opettaja siinäkin voi tehdä. Et ensinnäkin on tärkeää, että opettaja kiertää ja observoi, mitä ne tekee ja kyselee. Tällä tavalla opettaja tietää, että minkälaisia mun oppilaat on mitkä ovat heidän vahvuuksia, mitkä ovat heidän heikkouksia, jotta hän voi sitten opettaa niitä taitoja, mitä niiltä puuttuu. Antaa tarvittaessa vihjeitä, jotta ei käy niin, että oppilas turhautuu jumituttuaan johonkin kohtaan, mistä ei pääse eteenpäin. Tarjoaa jatkotehtäviä. Eli jos opiskelija on jo ratkaissut tehtävän, niin hänelle tarjoaa jonkun haasteen, joka on sopivasti linkittynyt siihen edelliseen tehtävään. Ja jos oppilaalla jo on vastaus, niin, niin vaatii sitä, että mieti, että oletko vastannut jo tehtävään. Eli ne joutuu niin joutuu silloin vielä, paitsi että ne on niin tehnyt sen tehtävän kertaa, ne joutuu reflektoimaan sitä ja se on hyvin niin kuin opettavaista sille oppilaalle. Eli opettajan on hyvä, on tosi tärkeää kiertää luokassa ja keskustella oppilaiden kanssa siitä ongelmatehtävästä ja niin ohjata niitä vielä syvemmälle ja pidemmälle siinä ongelmanratkaisuprosessissa. Sitten kun tehtävä on ratkaistu ja oppilat on tavallaan jo sen tehneet, niin sitten on myöskin asioita eli tämä liittyy siihen nelosvaiheeseen polion mallissa. Eli ensinnäkin näytetään ja keskustellaan erilaisia tapoja ratkaista. Siinä opettaja voi antaa, antaa niin nimiä erilaisille ratkaisustrategioille tai heuristiikoille ja esitellä niitä ylipäätään. Sitten on, että opettaja voi etsiä sitä, että miten mitä yhteyläisyksiä tai yhteyksiä tällä on aikaisempiin tehtäviin tarjoaa, niin syvemmälle meneviä tehtäviä tällä niin osoitetaan erilaisten ongelmanratkaisustrategioiden yleistä sovellettavuutta, yleistettävyyttä. Ja sitten erityispiirteitä, esimerkiksi kuvia, että jos tehtävään liittyy tietynlainen kuva, niin miten se on esimerkiksi vaikuttanut siihen. Tai jos, ää, tai jos tehtävä on esitetty tietyssä muodossa, niin miten se on vaikuttanut siihen, siihen että miten oppilaat lähtee ratkaisemaan sitä. Eli monenlaisia asioita, mitä opettaja voi tehdä. No, miten se ratkaisun opettaminen toimii, eli ensinnäkin oppilas kehittyy ongelmanratkaisijana, kun hän ratkoo ongelmia, mutta myös sellainen, ei pelkästään ratko, vaan yrittää oppia siitä. Eli se nelosvaihe tarkastele ongelmanratkaisua, on tosi tärkeä tässä, jotta oppilas kehittyisi ongelmanratkaisijana. Aikana ajateltiin, että heuristiikkojen tai strategioiden opettaminen olisi hyvin tehokas keino. Se valitettavasti ei toimi kauhean hyvin, eli jos vain opetetaan heuristiikkoja ja osoitetaan, että miten ne toimii tietyssä kohtaan, niin niillä on aika vähän siirtovaikutusta. Eli ne oppii käyttämään, että okei, sitten tulee tavallaan rutiini, että okei, tämä tehtävä ratkeaa takaperin ajattelemalla, mutta sitten takaperin ajattelu ei välttämättä osata kauhean hyvin hyödyntää muualla. Tai että tämä tehtävä ratkeaa sellainen, kun ratkaisen ensin erikoistapauksen, mutta sitten ei osakkaan niin kun hyödyntää sitä heuristiikkaa välttämättä kovin monenlaisissa tehtävissä. Sen sijaan tämä metakognitsevat taidot on sellainen, joka empiirisesti näkyy, että se erottelee heikkoja ja vahvoja ongelman kaikkein selvimmin eli vahvoilla ongelmanratkaisijoilla on hyvät metakognitsevat taidot ja heikoilla ongelmanratkaisijoilla on huonot metakognitiiviset taidot ja tämä on sellainen, jota voi harjoittaa. Eli just tämä kyselee kesken ongelmanratkaisun ja pyytää heitä sanottamaan ajattelua. Eli tämä on sellainen, mitä ehkä tästä keskeisenä viestinnä. Tämä on se mitä opettajana voi hyvin opettaa. Harjoittaa oppilaiden metakognitiivisia taitoja. Ja kerrataan vielä, että mitkä on semmoisia kriittisiä vaiheita ongelmanratkaisun opettamisessa. Ensinnäkin se tehtävävalinta. Jos tehtävä on huono, niin hyväkään on ongelmanratkaisun opetus, ei sitä pysty parantamaan. Mutta toisinpäin taas, että jos tehtävä on niin lähtökohtaisesti hyvä, niin sitten niinku heikompikin opetus ö, on, on niinku paikattavissa sillä, että se tehtävä jo sinänsä opettaa paljon oppilaille. Tehtävän anto on kahdesta syystä tärkeää. Ensinnäkin, että oppilaat ymmärtää tehtävän oikein ja lähtee ratkaisemaan oikeaa tehtävää. Et jos ne lukee tehtävän huolimattomasti ja niin ratkaisee jotain muuta kuin mitä muut, niin se on turhauttavaa ja ei kauhean hyödyllistä. Mutta sitten tässä on tämmöinen motivaatiotekijä, että tehtävän anto tavalla, joka koukuttaa oppilaat, on, on niinku hirvittävän hyvä keino saada heidät pysymään tehtävän parissa sinnikkäämmin silloinkin, kun ensimmäinen yritys ei onnistu. Et tässä on pari juttua, että et, et, et huumori toimii ja huumori voi olla sellaista kuin niin voimakkaammin vitsien kautta, mutta sitten voi olla myöskin sellaista pienimuotoista lempeä huumoria, mitä esimerkiksi niin jotkut käyttää, että niin tehtävän annossa toistuu vaikka oma lemmikki. Et meidän, tai niin tämä Oikkonen käytti, käytti paljon erilaista, Juha Oikkonen siis matematiikan professori Helsingin yliopistossa, niin on hirveän paljon käyttänyt ongelmatehtävissä esimerkkinä omaa tessukoiraansa ja se on tavallaan hänen huumorinsa Opettaja voi luoda tämmöisen oman, oman niin vakioesiintyjänsä sinne ongelmatehtäviin. Mutta tähän oppilaiden koukuttamiseen niin riittää semmoinenkin, että on joku ilmiselvä virheellinen vastaus, jota, jonka oppilaat ensimmäisellä tarjoaa ja huomaa itse, että se ei toimikaan. Seuraava kriittinen vaihe on joutuneen opastus. Eli toisaalta se, että oppila toistuvasti turhautuu ja jää tiettyyn paikkaan junnaamaan, niin se on aika tuhoisa oppilaan motivaatiolle sen, sen tehtävän kanssa, mutta myöskin pidemmän päälle ongelmanratkaisun kanssa. Ja samanaikaisesti niin kun opettajan pitää varoa sitä, että ei pilaa oivallusta. Eli pitää auttaa riittävästi, jotta oppilas pääsee eteenpäin, mutta ei niin paljon, että se oppilaan oivaltamisen ilo pilaantuu. Ja sitten nostan vielä kerran, korostan tämä nelosvaihe tehtävän purkamisvaihe. Mitä tästä opimme on, on opettajan keskeinen tehtävä. Okei. Okay. Sitten ongelmanratkaisua voidaan käyttää opetuksessa kolmella hyvin periaatteisella tavalla, erilaisella tavalla. Yksi, että opetetaan matemaattisia menetelmiä ongelmanratkaisua varten. Eli kehitetään tietopohjaa ongelmanratkaisutaidon tarpeesta lähtien esimerkiksi yhtälön ratkaisua sanallisten tehtävien ratkaisemiseksi. Tämä on yksi tapa opettaa ja tämä on ollut niin aikaisemmin ehkä vallitseva tapa, mutta nyt on niin muitakin tapoja aika paljon käytössä. Sitten toinen on ongelmanratkaisun opettaminen. Eli opetetaan esimerkiksi heuristiikkoja, strategioita ja metakognitiivisia taitoja, ja tämä täm, täm, täm on niin semmoinen, että joskus on erikseen ongelmanratkaisukursseja, joissa keskitytään näihin, mutta tämä on nyt sellainen, missä erityisesti heuristiikkoja ja strategioiden kanssa niin se siirtovaikutus on ollut aika vähäistä. Ja sitten kolmas on sellainen, että opetetaan matematiikkaa ongelmanratkaisun kautta, eli, eli käytetään sitä menetelmänä, jossa opitaan matematiikan sisältöjä. Eli nostan tähän esimerkkinä Königsbergin seitsemän siltaa. Euler 1700-luvulla. Königsbergissä asusteli ja kävi siellä iltakävelyllä ja rupesi miettimään, että hmm, täällä kun on kaupungissa näin seitsemän siltaa, niin voisinko käydä iltakävelyn niin, että menen tasan kerran jokaisen sillan yli ja palaan kotiin. Ja hän huomasi, että tämä ei olekaan ihan triviaali ja hän pohti tätä tehtävää ja tästä syntyy kokonaan uusi matematiikan haara graafiteoria. Ja se on nykyään valtavan laajasti hyödynnetty erilaisissa visualisoinnissa. ja niin kuin hahmotetaan linkkejen merkitystä ja erilaisten verkostojen toimivuutta. Puhutaan vaikka niin tartuntaketjuista, niin sielläkin on graafiteoriaa. Samalla tavalla, kun tämä Euler sai oivalluksen uudesta matematiikan haarasta, niin tietyillä ongelmatehtävillä voidaan avata oppilaan ajatukset uusien matematiikan haarojen omaksumiselle. Eli esimerkiksi tuo tehtävä toimii hyvin siinä, että viritetään oppilaita algebralliseen ajattelutapaan. Eli kun oppilas osaa aritmetiikkaa ja pitäisi siinä alakoulun loppuvaiheessa sellaista esialgebrallista ajattelua kehittää, niin se sopii siihen hyvin. Tai sitten seiskaluokalla ennen kuin menetelmiä muodollisesti opetetaan, niin tuossa ongelmatehtävässä voidaan sitä kautta sitä algebraalista ajattelua kehittää. Tämä on semmoinen, mikä sitten niin kuin voisi jäädä teille kotiin pohdittavaksi niin jatkokehittämiseksi. Mä oon sitä mieltä, että hyvä ongelmanratkaisutaito, hyvä ongelmanratkaisun opettaja, niin hänen pitää olla aika tietoinen siitä, että miten hän itse ratkaisee ongelmia. Ei välttämättä hyvä ratkaisija, mutta niin kuin tiedostava, reflektiivinen ratkaisija. Tämä on sen takia hyvä harjoitus tehdä joku ongelmatehtävä, joka ei ole itselle rutiinitehtävä. Eli siis, no joo, siis tehtävä, joka on oikeasti sulle ongelmatehtävä, niin ratkaista sitä ja kirjata siihen, Erilaiset heuristiikat ja ratkaisustrategiat, mitä käyttää, ja toiseen laitetaan kirjata metakognitiivinen kontrolli ja tunteita, eli toiseen kirjoittaa niin näitä strategioita, heuristiikkoja, toiseen sitä itsesäätelyä, metakognitiivista kontrollia ja tunteita. Niin tavallaan tulee näkyväksi että mitä itse siinä prosessissa tapahtuu. Mä olen joskus käyttänyt tätä ongelmanratkaisukurssilla ja se tuntuu olevan niin silloin kun on opettanut erikseen ja pidempi, niin tämä on, tää on niinku hyödyllinen tehtävä ollut siellä. Sitten tämä on sellainen, mikä jaetaan teille sit kaikki kalvo, niin tästä voitte poimia useampia sivuja, joissa on hyviä ongelmatehtäviä. Ja siis nykyään ongelmat Matemaattisten tehtävien löytäminen netistä ei ole ongelma, vaan ongelma on enemmänkin siellä, että siellä on valtavan paljon sivustoja, että on vaikea löytää sellaisia, jotka on oikeasti hyviä ongelmatehtäviä. Ja nämä ovat on sellaisia, mistä minä olen itse pitänyt. Tässä on eri tasoisia, ehkä ihan pienille oppilaille sopivia tässä ei ole kauheasti, mutta kyllä täällä sellaisiakin on. Sitten minulla on täällä vielä yksi, yksi tota, tulitikkutehtävä. Tämä on Erkki Pehkosen äh, mun edeltäjän professorinani äh, hänen kehittelemä ongelmakenttä, joka on vähän samantyyppinen kuin se pentominotehtävä se, siinä, että se on tämmöinen luonnollinen jatkumo äh, oivalluksia. Eli kun ensimmäinen tehtävä on tämmöinen lähtökohta, niin siitä voidaan useita asteittain vaikeimmaksi muuttuviin tehtäviin kehitellään. Tää on niin kuin tätä tehtävää niin kuin ykkös, kakkos, kolmos tehtävää pystyy hyvin helposti niin kuin aika pienetkin oppilaat tekee. Mutta sitten taas nelos ja vitos tehtävä alkaa olla haastavia jo sitten sit tota noin vähän pidemmällekin edistyneille oppilaille. Sieltä löytyy aika kiinnostavia jänniä ratkaisuja sieltä, kun mennään eteenpäin. Ja täällä on sitten kirjallisuutta. Ehkä nyt sen verran voin mainostaa, että muutama vuosi sitten, tämä sopii niin hyvin just alakouluun, tämä Iloa ongelmanratkaisuun. Tehtiin tämmöinen ongelmanratkaisu ja sen, sen käyttöä opetuksessa käsittelevä kirja, että sieltä saa lisätietoa. Myöskin leppä väitöskirja on, on hyvä. Ja sitten tässä on sitten englanninkielistä materiaalia myöskin. Nyt tota, muutama minuutti aikaa, joka voidaan käyttää sitten kysymyksiin tai keskusteluun. Chattiin ei ilmestynyt mitään keskustelua, mutta nyt voitaisiin sitten antaa mahdollisuus ihmisille esittää kysymyksiä tai kommentteja. Nyt Jos ei, ei kenelläkään kommentoitavaa, niin käytän pienen mainos hetkisen. Niin Lumatikka-ohjelmassa on, on muutama kurssi, missä ongelmanratkaisu on hyvinkin keskeisenä, keskeisenä osa-alueena. Ensimmäinen on tuo Lumatikka Ykkönen, eli matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja sitten Lumatikan valinnaiskursseissa. On tämmöinen kurssi, kun ymmärrystä ongelmanratkaisuun. Niin, tota, voin vaikka tuohon chattikenttään laittaa linkit näiden kurssien esittelysivuille. Kiitos paljon Mark Markulle minunkin puolesta. Tuota... No, yksi kommentti mulla oli mielessä, mutta se on tuon, olla vähän liian laaja teema. Mä mietin sitä, että on, tai miten näet tuota, perustelemisen, ra, siis ra, ratkaisujen perustelemisen ja niistä keskustelemisen ongelmanratkaisussa ja sen ongelmanratkaisun opettamisessa. Tämä on hirveän hyvä kysymys. Tosiaan nyt ei edetä pitkälle no. menee, mutta, mutta ylipäätään niin kuin, todistamisajattelu on sellainen, mitä mitä koulussa ehkä opettajat miettivät, että miten sitä todistamisen tai perustelun taitoa tota, kehitetään. Ja kyllä ongelmanratkaisu on sellainen, että siinä tavallaan nämä tehtävät, askeleet joutuu niin perustelee ensin itselleen ja sitten kaverille. Et, et, niin ongelmanratkaisu on luonnostaan sellainen paikka, jossa, jossa niin tulee, kehitettyä, tulee kehitettyä myöskin tätä perustelemiseen taitoja ja sitä kautta todistamisajattelua. Joo se tuli mulle siinä pentomino ongelmassa ainakin tuli, tuli mieleen, että tuota, siinähän on helppo löytää joitakin ratkaisuja, mutta sitten se niiden perustelu, ainakin niin kuin deduktiivisesti, niin sehän on oikeastaan melkein jo oma ongelmansa. Että hmm miksi joku on ihan yleisesti totta tai hmm. sillä tavalla. Että. Joo, siellä tulee niitä algebrallisia vaatimuksia, että niinku, jotta sen voisi täsmällisesti perustella, niin siinä täytyy vähän algebraa osata käsitellä. Kyllä. Okei, kiitoksia mun puolestani kaikille. Joo, rohkeasti käyttämään ongelmanratkaisua. Toivottavasti löydätte sieltä linkkien takaa teidän opetukseen sopivia hyviä ongelmia. Hei hei!